þetta er HR tölvunafræðin sem er í boði hér á Akureyri og við kallum þetta sveigjanlegt nám. Þetta hentar mér bara mjög vel við nátt að kenna hvarta bara heima. Það eru frábærir kennarir sem eru með okkur sem að leiðbeina okkur gegnum þetta og að sjálfs auð nátt við fyrrleystra frá kennarunum á sunnan en eru með dæmitíma kennar hérna fyrir norðan sem að leiðbeina okkur næir meira ef við þurfum. Þetta hentar mér mjög vel að vera í fjarnamannu af því þetta er svo sveigjanlegt og það geti stýrt. Þimar minn sjálf. er mjög skemmtilegt fag, mjög fjölbreytt. Finns bara mjög spennandi og þar er svo mikið er hægt að hætta gera í framtíðinni í tölvunúfræði, því skýman eða tölvur eða það það þróast eða hvað eftir 20 árr til dæmis. Sem hjá hópur, þannig hópast var mjög gott þáók finnst Það er alltaf þörf fyrir fólk með tölvukunnáttu. Það eru öll fyrirtæki sem geta notað tölvunúfræðing í dag. Ég ástu að koma mjög vel undibúinn inn á vinnumarkaðinn. Það er mjög verklegt, gaf bara gengið inn í þau verksamum búrulegu fyrir mann. Það er það sem ég myndi vilja gera, kannski búa til töluleiki eða vídéómyndband. Þannig að búa til töluleiki er náttúrulega toppurinn. Það er eins að fá að komast inn í þennan heim og, og fara búa til eitthvað sem að þér finnst spennandi og skemmtilega.